Sada ste probali završnice ikio, znači kada držite ovako, nikio kada držite ovako, sankio kada držite ovako, jonkio kada držite ovako. Sada ćete probati završnicu gokio. Gokio znači da morate da uhvatite ovako. да два и завершится и 1 два два три и и... И это олап это... Provjerite tenka blok. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 три